Hej, jag heter Elisabeth och i den här filmen förklarar jag kort hur du kan göra när du behöver hitta vetenskaplig litteratur för dina studier. Så vad handlar det då om? Vad är vetenskaplig litteratur och vetenskaplig litteratursökning? Och varför är det viktigt för dig att redan från utbildningens första kurs få en bild av det? Under din utbildning kommer du att använda vetenskaplig litteratur och det förväntas att du självständigt och kritiskt kan söka kunskap i litteraturen. Så hur skiljer sig vetenskaplig litteratur från annan litteratur? Hur får du tillgång till den? Och hur gör du för att söka vetenskaplig litteratur? Både under utbildningen och senare i arbetslivet måste man kunna hänga med. Man måste kunna förstå och tillämpa forskningsrön. Ett begrepp som du kommer att möta ofta är evidens som är centralt, inte minst inom medicin och vård. Andra frågor som man kan ställa sig är vad vetenskaplig litteratur är. Hur man känner igen den och hur den skiljer sig från en annan litteratur. Var hittar du den? Hur söker du efter den och hur får du tillgång till den? Hur använder du den? Förutom att läsa så ska du ju använda den i ditt eget skrivande när du löser olika uppgifter. Ofta finns det skilda åsikter om vad som är bra och vad som fungerar. Evidensbaserad vård innebär att man använder forskningsresultat som vägledning i vårdarbetet. Det finns väldigt mycket information om vård och hälsa från olika håll och av olika kvalitet. Var alltid kritisk till det du läser. Hänvisas du till några vetenskapliga undersökningar som stöd för påståenden om åtgärder och behandlingar. Eller är det bara vad någon tycker eller tror? Tänk på att även forskning har olika kvalitet. Stämmer påståendena överens med andra forskares resultat? Så du ska alltså ta del av forskningsresultat. Hur då? Vad är vetenskaplig litteratur? Det finns väldigt mycket att säga om det. Men idag tänkte jag prata lite om den vetenskapliga artikeln. Något som kanske är nytt för dig. Den vetenskapliga artikeln är en vanlig publiceringsform för forskningsresultat. Andra former är vetenskapliga avhandlingar, böcker, forskningsrapporter och konferenspublikationer. Forskningsartiklar redovisar forskning för en akademisk målgrupp. De är kortfattade och beskriver komplexa och komplicerade fenomen. Innehåller specifi många specifika begrepp. Det gör att det är en form som man måste vänja sig vid för att kunna läsa. Och samtidigt som de är kortfattade så är de väldigt detaljerade och följer en speciell struktur. Med ett abstrakt en sammanfattning, en introduktion, en bakgrund. Redogörelse för tidigare forskning om forskningsfrågan och en tydligt formulerad forskningsfråga. Eller flera. Man beskriver den metod man har använt, vilka resultat man har uppnått och får en diskussion om dem. Och sen avslutas det hela med referenser till annan litteratur. Så hur vet man om det är en vetenskaplig artikel man har framför sig? Man får titta på den och undersöka den och kolla några viktiga punkter som ger vägledning. Vem har skrivit den? Är det en forskare som är verksam vid ett universitet eller motsvarande? Är den granskad av andra forskare inom samma disciplin eller ämne? Den här granskning brukar kallas för peer review. På svenska pratar man ibland om kollegial granskning. Ibland kan man i sökverktygen göra urval på just sådant material genom att kryssa i en ruta där det kan stå peer review eller scholarly articles. I artikeln publicerad i en vetenskaplig tidskrift en vetenskaplig tidskrift är en tidskrift som tillämpar just sån vetenskaplig granskning. Vetenskapliga tidskrifter innehåller alltså granskade artiklar skrivna av forskare för andra ämneskunniga. Andra typer av tidskrifter som ibland också kan rapportera om vetenskapliga rön är facktidskrifter och populärvetenskapliga tidskrifter. De olika typerna skiljer sig åt vad det gäller form och målgrupp. Här är en översikt som visar en del av vad som skiljer dem åt. När man får i uppgift att hitta en vetenskaplig artikel, vart går man då? Var söker man? Det finns databaser för ämnesökning. De kommer du att bekanta dig med i senare kurser. Du hittar dem via bibliotekets webb om du vill titta på dem redan nu. Men kan man då inte googla efter vetenskapliga artiklar Eftersom Google inte är speciellt intresserat av just vetenskaplig information är det inte det bästa sättet. Visst kan man hitta vetenskapliga artiklar, men de drunknar i så mycket annat och det är en slump vad du får upp i din träfflista. Det finns en variant av Google som heter Google Scholar, och det är ett bättre val. När du använder Google Scholar så söker du inte bland allt och sökmotorn har en del akademiska finesser. Så det kan vara bra för att hitta artiklar du redan känner till och för att hitta exempel på artiklar om det du är intresserad av. Men det är fortfarande inte det bästa valet när du vill göra riktigt vassa ämnesökningar. Du hittar Google Scholar i bibliotekets databaslista om du vill testa. Det finns en kort film om var du hittar de viktigaste sökingångarna i bibliotekets kursguide. För den uppgift du har i den här kursen när du ska hitta en artikel rekommenderar vi OneSearch som du hittar på bibliotekets startsida. Här kan du söka efter det mesta biblioteket ger tillgång till. Bibliotekskatalogen med böcker, både tryckta och e-böcker. Artiklar från tidskrifter och tidningar och mycket mer. När det gäller vetenskapliga tidskriftsartiklar kommer du längre fram att lära dig hur man söker dem i specialdatabaser där man kan göra ännu effektivare sökningar. Men nu i den första kursen målar vi med en bred pensel. Vi vill kunna göra sökningar snabbt och effektivt men inte gräva ner oss i alla små detaljer som behöver de här finare penslarna. Så hur gör man då bäst när man söker? Ja, det gäller ju att prata så att man blir förstådd av databasen. Jag ser ganska ofta studenter skriva in en mening i sökrutan och förvänta sig ett bra resultat direkt. Och sen blir de ganska frustrerade när de inte hittar något som motsvarar det de hade tänkt. Inte blir det bättre om man väljer att skriva in ett i en ord. Det man gör då och som man ofta är van att göra från sina vardagssökningar är en sökning med vad man brukar kalla naturligt språk. Det vill säga man skriver in i databasen som man pratar. Och det är inget fel i sig men resultatet blir ofta oanvändbart i det här sammanhanget eftersom många ord kan ha så många olika betydelser i olika sammanhang. Och för att få ett bättre resultat behöver man vara så precis man kan och skapa ett sammanhang med hjälp av de sökord man väljer. Hur gör man då det? Ja, istället för att skriva in en mening använder man nyckelord. Ord som beskriver ett ämne och de aspekter man är ute efter. Om du till exempel vill söka efter artiklar om näringsbrist hos äldre kan du tänka på nyckelord som... Näringsbrist, undernäring, näring, nutrition eller kanske tänker du mat eller diet. Som du ser kan man använda flera ord, både synonymer och andra relaterade ord. Du kan tänka på nyckelorden som taggar som man kan sätta på ett foto på Instagram till exempel. Hittar du för lite eller är resultatet för specifikt ja då måste du utöka och bredda din sökning med fler ord. Hittar du alldeles för mycket och inte riktigt det du är ute efter då behöver du smalna av sökningen. Det gäller alltså att kombinera bra nyckelord. Det kan man göra på olika sätt. Idag när vi målar med den breda penseln så tittar vi lite på grunderna för att kombinera och avgränsa i OneSearch. Då tänkte jag göra en demonstration på hur man kan söka i OneSearch. Och det vi är på jakt efter det är att vi vill hitta en vetenskaplig artikel som handlar om näringsbrist hos äldre. Så vi en artikel, inte någon uttömmande sökning, men det ska vara en vetenskaplig artikel. Om vi väljer att söka i OneSearch så kan vi skriva in våra sökord direkt här i sökrutan som vi hittar på bibliotekets startsida om vi vill. I det här fallet tänkte jag faktiskt inte skriva där utan jag väljer istället att klicka på Search för att komma till söktjänstens eget sökgränssnitt. Som ser ut så här. Jag får tre sökrutor där jag kan göra mina kombinationer direkt och jag ser lite mer vad jag har för möjlighet att göra avgränsningar och liknande. Och vi vet att vi vill ha vetenskapliga artiklar och då vet vi också att de nyckelord vi söker med de ska vara på engelska. Dels för att de flesta artiklarna är skrivna på engelska men även de som är skrivna på andra språk är beskrivna på engelska i databaserna så att det är det som funkar bäst. Så jag ställer mig i den första rutan där och som ni ser man har möjlighet att göra val om man vill välja ett speciellt fält, en speciell del av beskrivningen. Det ska vi inte göra just idag utan vi bara fokuserar på att välja lämpliga ord och kombinera dem på smarta sätt. Och näringsbrist på engelska, ja det kan ju heta malnutrition. Och man kan ju också tänka sig att det kanske inte står malnutrition i, i artiklarna utan det kanske pratas om hur det är när det inte är dåligt att säga. Det kanske bara är nutrition och det kan vara bra att tänka på när man väljer sina söktermer. Att ibland kan det vara bra att tänka lite tvärtom också. Så jag börjar med att skriva nutrition här. Och när jag börjar skriva i den här sökrutan ser ni då får jag förslag. Jag får upp en dropdown drop-down-meny med Popular Terms och det är just vad de är så att säga. Det här är då ord som har använts i sökningar av andra som har sökt i den här databasen. och Ibland får man väldigt bra tips där, men ibland så är det så att det är någon som kanske Ja, ibland, i och med att det är sökningar som andra har gjort så kan de ibland vara väldigt bra och ibland kan de vara inte fullt så bra. Så att man får tänka till lite innan man bara ärver någonting från de här listorna. Eh, nutritional status där, det tycker jag låter bra. Det tänkte jag att det kanske är det jag vill att min artikel ska handla om när jag väljer. Så att det väljer jag att plocka med mig där. Men jag tycker fortfarande att det jag själv hade räknat ut från början inte var så dumt. Så att jag vill nog ha med Nutrition. Och jag vill ha med Mal Nutrition också. Så då talar jag om för databasen. Leta reda på allting. Alla beskrivningar av publikationer där det står antingen Nutritional Status. Eller Nutrition. Eller Mal Nutrition. Och ge dem till mig i den träfflista som blir svaret när jag trycker på search där. Nu vet jag ju att jag är inte är intresserad av allt bara för att det handlar om näringsbrist utan jag vill ju att det skulle handla om äldre också så att innan jag skickar iväg sökningen väljer jag att lägga till den aspekten av min frågeställning också och då blir det kombinerat med and som ni ser kan man välja om man vill ha and eller något där. Jag har valt att skriva in de här år-operatorn där i sökrutan och det tycker jag är ett ganska bra sätt för då vet man att databasen tolkar frågan rätt. Och sen tar man ett nytt fält för det man vill ha and emellan. Och det skulle ju handla om äldre. Och äldre det kan heta äldre. Och det kan ju också heta. Som det står här, aged eller older, eller äldre, eller geriatric. En del är synonymer en del lite bredare begrepp eller lite mer specifika. Jag väljer att inte ta med vare sig aged eller older i det här fallet. För jag vet ju att jag är bara ute efter någon artikel som handlar om det här. Så att jag räknar med att det finns någon som som jag blir nöjd med där det står, antingen elderly eller geriatric. Det kan jag ta med också. Och Anledningen till att jag valde att inte söka med old eller aged, det är för att jag vet att det finns så mycket annat än människorna som artiklarna handlar om, som kan vara gammalt eller... För åldrat eller äldre. Och det vill jag inte förvira min sökning sökresultat med. Så därför tror jag att jag att det blir mer fokuserat på det jag är ute efter om jag väljer att det antingen ska stå älderlig eller geriatric. Och då är det dags att trycka på Search. Och då hittar databasen drygt 277 beskrivningar, poster som motsvarade min sökning här. Och då är det dags att börja titta på vad man kan göra här i vänstermarginalen. Refine results. Vi ser att en del är redan gjort när vi började söka. Bland annat är det gjort en avgränsning till att det är något som databasen tror att det finns i bibliotekets samlingar. Någonting som, jag som Knuten till högskolan i Halmstad har tillgång till. Vi kan ju också se, om vi ska hålla lite längre ner här, att det här är då fortfarande en massa olika typer av källor. Det är böcker och det är patent och lite olika. Men vi var ju ute efter vetenskapliga artiklar så att vi väljer att kryssa i den där utanför framför Academic Journals. Och då blev det lite färre, men inte särskilt mycket färre träffar. Vi vill ju också att det ska vara i tidskrifter som har sån här peer-review-granskning som vi kryssar i, peer-reviewed. Och då blev det ytterligare några färre, men fortfarande väldigt många. Om vi tittar på publication date där så ser vi att av de här som vi nu har i listan här så är den äldsta från 1826 och den nyaste som den har information om den är inte ens publicerad än, utan det är förhandsinformation som finns i en del databaser också. Och då vet vi att vi kanske inte är intresserade av gammalt material. Vi vill ha något riktigt nytt. Så vi kan välja att skriva in ett annat år där. Vi kan ta, som exempel kan vi ta 2013 där. Så trycker jag på tab. så uppdaterade den det här sökresultatet och då blev det 89 237. Och då kan jag ju bara titta på de här titlarna och kanske kanske räcker det så här kanske hittar jag bland dem någonting som jag kan använda till det jag nu ville göra. Om jag ändå vill förfina min sökning ytterligare så kan jag titta på fler alternativ här i vänsterkanten. Och ju mer man känner till det här materialet, ju mer förstår man ju det, vad det är som döljer sig under där. Idag tänkte jag faktiskt bara att vi skulle titta på en ytterligare avgränsning, och det är den som gäller språk. Och då ser vi ju också att majoriteten av det här det är skrivet på engelska, men vi ser också att det finns artiklar som är skrivna på andra språk. Vi vill se allt som finns att välja på där så får vi klicka på Show more. Och sen kan vi då välja vilka språk vi vill ha med, och vi vill ha med de som är på engelska. Men vi kan ju se vad vi har för övrigt att välja här. Vi ser att det finns fyra artiklar på danska, de kanske vi kan tänka oss att läsa. Det finns en på norska. Men det verkar inte finnas någon på svenska, men då väljer vi de engelska de danska och den norska artikeln där. Och så trycker vi på update. Och så är det ytterligare något färre vi har i vår träfflista här. Tycker vi ändå att vi kanske vill ringa in lite mer de aspekter av den här frågeställningen som vi var särskilt intresserade av så kan vi ju fortsätta att lägga till och eventuellt dra ifrån ord här uppe i vår sökning. Och vi ser ju att i och med att det är ganska många och vi har de här tre termerna där så eftersom det faktiskt var näringsbrist vi var intresserade av så kanske vi ska prova att se vad som händer om vi tar bort nutrition. Så jag suddar helt enkelt bort. Det. Och då är frågan vad som händer med de här drygt 87 500 träffarna när jag tar bort en term i den sökvutan där uppe. Jag har ju kvar det jag gjorde nyss i kombinationen men jag tog bort ett led här uppe som stod med ett år emellan. Kommer jag då att få fler eller färre än 87 634? Ja, det blev färre. Det blev ganska mycket färre. 43 154. Men då vet jag också att nu handlar det inte om nutrition allmänt, utan nu handlar det antingen om nutritional status eller just om malnutrition. Så nu har jag kanske kommit lite närmare det jag var riktigt intresserad av. Och det är fortfarande hos äldre eller geriatric. Så då har vi 43 154 träffar där och vi ser. I sökhistoriken som man också alltid kan nå genom att klicka på search history där och se precis vad man har gjort. Vi ser sökningen och vi ser avgränsningarna. Vi ser också att vad vi har tappat bort nu när vi ändrade där uppe i sökrutan igen. Det är de här avgränsningarna till språk så de behöver vi lägga på igen. Men innan vi gör det så kanske vi ändå vill fortsätta bygga lite på vår sökning här och lägga till ytterligare nyckelord för aspekter av detta med näringsbrist hos äldre som vi är särskilt intresserade av. Och kanske vill vi till exempel att sjuksköterskan ska vara med här någonstans. Vad kan sjuksköterskan spela för roll i det här sammanhanget? Så vi säger att nörs ska också vara med. Och vill man ha ytterligare fält att skriva i så kan man klicka på plustecknet där, add row. Och vi kanske vill att det ska handla om att göra bedömningar av näringsstatusen. Så vi kan säga att vi vill ha att det ska också stå någonting om assessment i det hela för att det ska komma med i vår träfflista. Så då har vi plockat bort ett ord och fick färre träffar. Och sen lägger vi till ord. Men de lägger vi till med ett and emellan, så nu kommer vi att få ännu färre träffar, för nu kräver vi, förutom det vi krävde nyss, att det då också ska finnas med nurse och assessment. Så vi trycker på search och landar på drygt 7000 träffar. klickar vi på view results så kommer vi ner till själva träfflistan där då. Och då kanske vi väljer att lägga på de här språken som vi tappade bort nyss igen så vi klickar på show more så att vi kan välja engelska och så får vi se om vi fortfarande har de vi hade innan. Vi har dansk en dansk artikel är fortfarande med däremot. Så var det inte längre någonting på norska bland de här träffarna. Men vi tar med oss den, de engelska och den danska artikeln där och uppdaterar listan. Om vi sedan då kikar på någon artikel och då läser man ju titlarna och ser vad som kan vara Någonting som verkar intressant att gå vidare med. Vi kanske tycker att den här artikeln, Individually Prescribed Diet is Fundamental to Optimize Nutritional Treatment in Geriatric Patients, är något vi vill titta närmare på. Då ser vi redan här i träfflistan att den är publicerad i tidskriften Clinical Nutrition. Den är från 2016 av författarnamnen och döma så verkar det ju inte otroligt att det här skulle kunna vara svenskt eller åtminstone skandinaviskt. Klickar vi på själva titeln så får vi den fullständiga informationen från databasen om den här artikeln. Och då ser vi att författarna där är verksamma på Karolinska sjukhuset och på Uppsala universitet och Karolinska institutet. Vi får ett abstract så vi kan läsa lite mer om vad den här handlar om och vad det är som man har gjort i forskningsprojektet som man redovisar. Och vi får en länk för att kolla upp hela texten, hela artikeltexten i tidskriften som vi kan klicka på. Och när vi gör det så kommer vi fram till en annan databas i det här fallet där artikeln då är tillgänglig. Så vi kan ladda ner den som en pdf-fil och läsa den som den var tryckt. Men vi kan också om vi hellre vill göra det läsa den digitalt på skärmen och vi har en navigation här. Om vi till exempel vill gå direkt till Conclusion så kan vi göra det. Och här ser vi också väldigt tydligt att det står att det är en originalartikel. Och det är en av de termer som används för vetenskapliga artiklar som för första gången redovisar resultatet av ett forskningsprojekt. Hur använder du sedan texterna? En viktig kunskap som du behöver när du använder vetenskaplig litteratur gäller källhänvisningar och hur man refererar på ett korrekt sätt. När du själv skriver texter använder du litteratur som du har läst och du hänvisar till andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och så vidare. Då måste du alltid hänvisa så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det och många beskrivningar och lathundar. Det finns också hjälpmedel inbyggda i många sökverktyg. Men du måste förstå principerna och syftet på ett djupare plan. Titta gärna på den film om referenser som är länkad i bibliotekets kursguide. Hjälp att utforma referenser finns ibland men inte alltid i sökverktygen. I OneSearch hittar du det om du klickar på en bok eller artikel i träfflistan och sedan i den detaljerade posten som heter Detailed Record. Titta till höger på sidan så hittar du en länk som heter Site. Där kan du sedan välja stil och kopiera referensen. I Libris kan du snabbt skapa en referens i någon av de vanligaste stilarna. Sök upp boken i Libris och välj Skapa referens. Om du inte känner till Libris så kan du läsa mer i guiden. När du skriver i Word kan du använda det programmets inbyggda referenshantering. Då har du koll på dina källor och lär dig också vilka delar som behövs för att beskriva dem. Detta är kanske lite överkurs men det är praktiskt att kunna och det är lättare att börja nu när du bara har några få referenser att hålla reda på. Högskolan i Kristianstad har gjort en introduktionsfilm till hur detta fungerar och du hittar en länk till det också i bibliotekets kursguide. Nu har jag gått igenom ganska många olika aspekter av vetenskaplig litteratur, men ganska snabbt och inte alls på djupet. Men nu har du verktyg för att kunna hitta en vetenskaplig artikel och sedan kunna referera till den. Om du tycker att det verkar svårt så tänk på att detta är färdigheter du kommer att utveckla och öva på under hela utbildningen, och det kan vara besvärligt i början. Glöm inte att du alltid kan fråga oss på biblioteket när du behöver hjälp. Den här genomgången och kompletterande material och länkar hittar du i bibliotekets kursguide.